طبيعي يصحى بدري يروح دوامه، الحياة عنده مملة والطفش يملأ أيام روتينه دايم في تكرار، والحياة عنده مملة، انطوائي يحب العزلة لذلك ما عنده شلة، وفي يوم من الأيام صدف صديق طفولة، حاسب الشغل نظرة ثانية، اتفاجأ في النظرة الأولى، ماسك دخان وجسمه في اختلال، عيونه وحمرة مسكين شكله أدمن من أول مرة، حاول يقنعه يجرب اللي هو جربه، حجة إنه الجرعة من حياة الطفش تسحبه، حاول يسمعه مرارا وتكرارا بالموضوع ورد بطنه نقاش في ذا الموضوع ممنوع ومرت الايام وكل شيء ثبت على حاله واصبح معروف بالشخص اللي دائما لحاله مسس من الحياه ينتظر لحظه موته في يوم وما يفكر في شيء الا يجمع قوته حياته ما لها طعم بدون حبه كله من صديق طفولته كانت فكرته مع كل حبه كان ينكر الحياه وللاسف ادمنها فطره يا حياته ما لها طعم بدون حبته كله من صديق طفولته كانت فكرة ومع كل حبة كان ينكر الحياة وللأسف أدمانها فطرت. في يوم من الايام كان طالع من دوامه فوقت كل الناس فيه ياه كانوا ناموا في نفس الثانية حس بدوخة وعدم اتزان وفي نفس اللحظة حس غماء في نفس المكان وثاني يوم صديقنا فاق من غيبوبته اتفاجأ يوم صحى من نومه انه مو في غرفته اتفاجأ بالدكتور قال له حياتك ابد مو طويلة قال له الدكتور باقي في حياتك شهر واسبوع اخيرة في وجهه فجعة وجهه من الخوف تملأ الوان قال له الدكتور نصيحة مني احنا زي الاخوات باقي لك شهر تمتع فيه اتمتع يا في حياتك سوّلي ما كنت تقدر انك انت تسويه وفي لحظه اكتشف البطل انه ما في وقت يضيعه قرر البطل انه يعيش اجمل ايام حياته حياته كلها كانت عديمه الاثارة وكان محتاج جنب البنزين شراره حياته ما لها طعم بدون حبة كله من صديق طفولته كانت فكرته مع كل حبه كان ينكر الحياه وللاسف ادمنها يا حياته ما لها طعم بدون حبة وكل من صديق طفولته كانت فكرة مع كل حبة كان ينكر الحياة وللأسف أدمانها عبفطرة ياه راح لصاحب وأخذ الحبة بكل اقتناع خرب كل شيء عقله في حالة اقتلاع بدأ يسوي كل شيء كان في خاطره وفي لحظة فجأة فكرة انتقام قم تخاطره انت راح لعمل شاف مدير وصك وكف تفع الوجه مدير وفجأة في لحظة غضب دف ودف مع اشتداد الخلافة جارة ما من الشباك كل شخص من حوله كان من صدم باك لمجرم عالي حكم انو ينسجن ما فرقت معاه لان مصيره هو الا بعد استيعاب قرر يسرق بنك قتل الحارس امن قدام البنك ما حس الامور بدت تسوء، الشرطه داهمته، كميه سيارات حول البنك حاصرته، عزل الازعاج والتوتر بطلنا في حاله رهبه، دكتوره داق عليه ما هتموت كانت غلطه. حياته ما لها طعم بدون حبته، كله من صديق طفولته، كانت فكرته، مع كل حبه كان ينكر الحياه، وللاسف ادمنها يا حياته ما لها طعم بدون حبته، كله من صديق طفولته.